Hľedám chudu kamarátku na erotické požitky Co bude mať, smaky veľké a nijaké vyčitky. Nebude mať, žadnej chyby, na si chce, či postave. Na učíše, bez mi ryby. Dúfam, že ja jej bude. Však velo akurát, nie podzemiu čenkať doma, dávaj na ňu inzerát. Inzerát vím, in že rád, najlepší môj kamarád, čože nie mi ako dreva, väčšiu, menšiu, menšiu a... Môj kamarád Cože nie, mi ako treba Menšiu, menšiu akurát Na pondzelok búdze podce jedna Na útorok radšej dva Štredba bude možno bídna Obratám se z divaná Najvecejšie bojím toho že možnost ta z něma, že šemina, in se rádi vlastna žena. In zera im zera najlepší moj kamarat, mi ženě treba, nećem mysł, kamarát, zaušenie so mi ako treba, menšu, menšu ako rád. Akurát. In zerad in de raci mój co się niemi jak u akura.